بسبب الفيديوهات الأخيرة التي أعلنت بقناة الأكاديمية بخصوص موقع أمازون الكثير من المشترين تتوجه إلينا تسألنا عن أمازون ميرج وتظن أن أمازون ميرج هو نفسه موقع أمازون وهذا خطأ لذا في هذا الفيديو سأشرح لك ما الفرق بين أمازون ميرج وموقع أمازون نفسه وما هي الحسنات وسيئات هذه الساحات في بداية سنة 2016 قرر العملاق الامريكي امازون دخول عالم التصميم كما نعلم موقع امازون عندما تقرر الاعلان عن مشروع معين ستبدأ به وتبتكر طرق عمل جديدة في عالم مجال التجارة الالكترونية ففي سنة 2016 اطلقت امازون موقع ميرتش باي امازون وهو عبارة عن موقع بيع للتصاميم. التاجر كل ما عليه فعله هو الإبداع وتصميم على تي شيرت أو أي منتج معين إرسال التصميم لأمازون ميرش وأمازون هي التي تعلن المنتج وعندما يباع المنتج أمازون هي التي تطبع التصميم وتشحنه نيابه عن التاجر هذه هي بشكل مختصر طريقة العمل في موقع ميرش باي أمازون وهي تختلف تماما عن طريقة العمل في موقع أمازون العادي أي أمازون نقطة كوم الاختلاف الاول هو الاشتراك في هذه المواقع، الاشتراك في امازون ميرتش هو اشتراك مجاني، اما بالنسبه لامازون نوت كوم يوجد برنامج البروفيشنال تكلفه الاشتراك به هو 40 دولار ويوجد برنامج الاندفجوال دون اي تكلفه ولكن امازون تاخذ عموله 99 سنت على كل بيعه تحصل. الاختلاف الثاني هو السرعه في بدء العمل. لكل من يريد بدء البيع على Amazon.com أو Amazon FBA يمكنه فعل ذلك بسهولة وبسرعة نسبيا من ناحية ثانية لبدء البيع على Amazon merch يتطلب الانتظار تقريبا شهرين وهذا وقت طويل نسبيا هذا الوقت هو بخصوص أن يوافقوا على فتح الحساب لكم الاختلاف الثالث هو مبنى صفحة المبيعات والقيود المتاحة عليها في صفحة المبيعات لمنتج على أمازون يوجد عوامل أكثر من صفحة مبيعات لمنتج في أمازون ميرش. ففي أمازون صفحة المبيعات تحتوي على خمس بولت بوينتس أي خمس أسطر لوصف أول للمنتج عنوان تعريف مصطلحات مخفية الكلورد وإمكانية تعريف حملات وتخفيضات أو تعريف أسعار مختلفة أي الفاريشنز variations. أما في ميرش باي أمازون العوامل تختلف هناك يمكننا تعريف فقط سطرين اي 2 bullet points لتعريف اولي عنوان وصف ولا يوجد امكانيه لترويج المنتج او تعريف حملات على المنتج فنرى انه يوجد نوع من القيود على صفحات المبيعات في امازون ميرتش الاختلاف الرابع هو تسويق صفحات المبيعات بسبب عدم وجود برنامج ترويج داخلي في ميرتش باي امازون التجار تجبر نفسها لاستعمال مواقع التواصل الاجتماعي والعمل جاهدا لترويج منتجاتها وجلب حركة ترافيك على صفحات مبيعاتها اما في امازون نوك تقوم يوجد برنامج ترويج كامل الذي موجود داخل الموقع يمكننا ترويج المنتجات بسهولة وبمهنية هذا البرنامج يعمل تقريبا مثل جوجل ادوردز على طريقة البي بي سي طبعا خدمة الترويج في امازون هي خدمة مدفوعة وليست مجانية. الاختلاف الخامس التعامل مع المشترين. في موقع امازون مرج نحن لا نتعامل مع المشترين. امازون مرج هي التي تبيع المنتج هي التي توفر خدمة الزبائن اللازمة للمشترين ولن تتعاملوا مع شكاوي او طلبات ارجاع. اما في امازون المنتجات التي تبيعها في الموقع هي ملكك. المشترين يشترون المنتجات منك وأنت ستتعامل بين الحين والآخر مع طلبات إرجاع أو شكاوي للتلخيص يوجد لكل ساحة حسنات وسيئات كل شخص يختار الساحة المناسبة له انتبهوا أنه لا يمكنكم إعلان نفس المنتج في كلا الساحتين إياكم فعل ذلك أمازون يمنع ذلك حسب قوانينه ولكل من يفعل ذلك سيعرض حسابه للخطر انا شخصيا اخترت البيع على موقع امازون نوت كوم لانني احب التجارة احب بيع منتجات ملموسة لم اتعامل بتاتا مع ميرتش باي امازون وسؤالي لهذا الفيديو اي ساحة تفضل العمل معها بعد ان تعرفتم على الاختلافات بينها ولماذا جاوبوا بالتعليقات وسنحاول مساعدتكم ايضا لكل من يريد التعرف اكثر على موقع امازون يمكنه مشاهدة الفيديوهات المبينة هنا في الفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة اخر فيديوهات الاكاديمية واخر اخبار التجارة الالكترونية لذا لا تنسوا الضغط على الدائرة المبينة تحت ساراكم في فيديو اخر